Lige nu står jeg og maler isflager, fordi det er en meget vigtig del af denne her forestilling, som handler om en isbjerg og en snehara og en masse plastik og noget is. Jeg havde jo en fest, da jeg var med under Fjerner Rosen. Det var bare så sjovt at være med, og jeg mødte jo rigtig mange mennesker jeg kendte, som også var frivillige på projektet. Og så var det bare så sjovt at være sammen med så mange kreative, sjove, skøre, kunstneriske mennesker. Det er så sjovt lige pludselig at være en del af Svendborgs kulturliv. Det er sjovt og latter og leje, og det kan jeg slet ikke få nok af lige nu.